شباب بزاف ديال الانحرافات وبزاف التي تقدر ما تفسش الشباب هو المستقبل ديال دي البلد شكرا نعم. وبالنسبة الدوسي دا يعني, يعني داخل شي في برنامج الميزانيه الجامعه واش في المستقبل يعني واش يعني في اطار جلسات يعني في هشي دوارك، نمبر مجلد الجامعه ديال رساله الجنوبيه كامله يعني اي دوار في ساق هذا سو اما لعب ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن الاقل كل دوار يمكن عنده واحد الملعب القرب ديالو بيستعملوه الشباب ديال المنطقه